Našli jste chybu na Wikipedii a není vám toho stejné? Díky, že jste si všimli a chcete s tím něco dělat. Drobnou chybu typu překlepů nebo pravopisné chyby můžete opravit sami. Stačí na liště článku kliknout vpravo nahoře na Editovat, opravit chybu a následně kliknout na Zveřejnit změny. Do schrnutí editace napíšete jednoduše překlep. Nemusíte mít na Wikipedii ani účet, abyste takovou chybu dokázali opravit. Editujte s odvahou, někdo ze zkušenějších dobrovolných wikipedistů nebo wikipedistek po vás pravděpodobně brzy editaci zkontroluje. A to i přesto, že je wikipedistů vlastně jenom několik set a těch, kteří slouží v takzvané patrole dokonce jenom několik desítek. Pokud je chyba zásadnějšího faktického charakteru, potřebujete pro její opravení důvěryhodný zdroj, který do článku při jeho rozšíření vložíte tlačítkem citace. Využít můžete encyklopedii, ale taky třeba odborný článek nebo rozhovor v lifestyleovém magazínu. Informace napište vlastními slovy nebo je citujte. Jako zdroj nesmíte použít vlastní výzkum, pozorování, domněnky nebo znalosti bez zdroje. No ale jestli si sami na opravu chybě netroufáte nebo si vám zkrátka nechce, tak i tady je řešení. Můžete třeba napsat na diskuzní stránku článku a dotaz nebo podmět k opravě vznést tam. Poslední možností je napsat podnět na e-mail cs wikimedia.org, který spravuje dobrovolný tým České Wikipedie. Poradit vám mohou také ve facebookové skupině Česká Wikipedie. No ale nejvíce Wikipedii a jejím dobrovolníkům samozřejmě pomůžete tak, že se naučíte chybu sami opravit. No a když se na Wikipedii zaregistrujete, tak vám pomůže zkušený mentor. Případně potom jsou tu i další možnosti. Připojte se do online Wikiporadny. Přijďte na Wikiklub nebo na společné tematické editační akce, takzvané editatony, které organizujeme. A ty nejbližší akce najdete na webu www.wikimedia.cz Lomeno akce. akce. Wikipedii můžete podpořit také finančně přispěním spolku Wikimedia Česká republika na darujme.wikimedia.cz Wikizdar chybám z mála.